السّلام علیکم دوستو دوستوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں حالات جس انداز سے کروٹیں لیتے آگے بڑھ رہے ہیں اور آج جو لوگ پیشگوئیاں بھی کر رہے تھے کچھ کی جو لوگوں کی فورکاسٹ سچی بھی ثابت ہوئیں درست ثابت ہوئیں اور کچھ کی غلط بہرحال چودری پرویز رحیق کا ایک اپنے دس سابقہ ممبران پنجاب اسمبلی کے ساتھ تحریک انصاف پہ شمولیت ایک کوشچن مارک ضرور ہے اور کسی نے کہا کہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر کے چودھری پرویز لائی نے اپنی سیاسی قبر کھود لی ہے اور لیکن کچھ لوگ تو جو چودھری پرویز رائی کو جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز رائی نے کبھی کوئی کچی گولیاں کو نہیں کھیلی چودھری پرویز رائی نے پیش شرائط کے ساتھ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی اور وہ شرائط کیا تھی پہلی شرط ان کی یہی تھی کہ وہ تھی ان کی پی ٹی آئی کی مرکزی صدارت کا حصول جی ہاں یہی وہ مرکزی صدارت جو کبھی کسی دور میں عمران خان صاحب نے اپنی خواہش کی بنیاد پر جاوید ہاشمی کو ان کی شمولیت کے ب... پر دی تھی کیونکہ جاوید ہاشمی نے جب پی ٹی آئی کو شمولیت اختیار کی جس کا ان کے بہنوئی عمران خان کے حفیظ اللہ خان عزی صاحب نے بھی کئی بار کہا ذکر کیا تو ان کے لیے یہی عہدہ کہ مرکزی صدارت کے لیے بات کی گئی لاشمی نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تو پی ٹی آئی نے سے اپنی جیسی راہیں اپنی جدا کیں تو اگست دو ہزار بائیس میں پارٹی کے منشور سے اس عہدے کا سرے سے ہی خاتمہ کر دیا گیا تحریک انصاف کا یہ ترمیم شدہ ایکٹ دو ہزار ستارہ کے دفعہ دو سو پانچ کے تحت الیکشن کمیشن میں اسے جمع کروا دیا گیا جسے کم از کم اس عہدے پر نظریں جمائے بہت سوں کی امیدوں پر پھر حوص پڑ گئی اب آتے ہیں کہ آخر اس کے بعد چودھری پرویز علائی نے یہ عہدہ کیوں قبول کیا جبکہ کی اس کی آئین میں دستور میں جو پی ٹی آئی کا ہے اس میں اس کی مرکزی ہے صدارت کی حیثیت ایک رسمی سی ہے غیر غیرعینی غیر دستوری محض ایک نمائش کی سی ہے ایسی ہے اور سوال تو پیسہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ چودھری پرویز الٰی صاحب نے ایسا رسک کیوں لیا چودھری پرویز الہٰ نے جس طرح میں نے پہلے عرض کی جس طرح دوست کہتے ہیں کہ یہ کچی گرجی انہوں نے ہی کھیلیں اور انہوں نے بہت عرصہ پہلے کچھ ڈیڑھ سال پہلے دو ہزار بائیس کے اوائل میں ہی انہوں نے عمران خاں کے سیاسی مستقبل کا احاطہ کر لیا تھا اور بھانپ لیا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے ان کی دوریاں پیدا ہو چکی ہیں کہ تمام لوگ خصوصاً چودھری برادران چودھری پرویز علیہ صاحب جو بڑے خم ٹھونک کے کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہے اور جس طرح انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب سے ہی عمران خان صاحب نے اپنے توپوں کے دہانے جنرل ریٹائرڈ جاوید باجوہ کے کمر جاوید باجوہ کے کہ ہم اوپر کھولیں دانے کھولے تو اس کا دفعہ سب سے پہلے چودھری پرویز رائی نے کہا اس نے کہا کہ یہ بلکہ بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ بیسیکلی تو وہ عہندیہ دے رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ کا دفعہ میں کروں گا بہرحال اس دور میں یہ ایک چودھری پرویز رائی نے سمجھ لیا تھا کہ آئندہ ووٹ بینک تو عمران خان صاحب کا ضرور ہے عمران خان کا اگر ووٹ بینک ہے تو اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور تھا کہ وہ دو ہزار بائیس کی جنوری میں اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ عمران خان کے خلاف اب بہت سے مقدمات جس میں فارن فنڈنگ کیس ہے اور ابھی توشہ خانہ کا تو نہیں کھلا تھا لیکن وہ مارچ اپریل میں توشہ خانہ کا بھی معاملہ کھل کر سامنے آ چکا تھا اور ایسے بہت سے درجنوں مقدمات ہیں جو اس وقت زیر التماع ہیں جس پہ کچھ ضائع ہو جانی ہے اور اب ان کی عمران خان کے مستقبل یا اس کا جو بھی فیصلہ ہے وہ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ ہوگا اور یہ عدالتی ممکنہ مبینہ عدالتی فیصلہ جو ہے وہ نوشتۂۂ دیوار ہے کہ اس میں تین چار چیزیں ہو سکتی ہیں کہ عمران خان صاحب تمام عمر ان کو نیا اہل قرار دے دیا جائے اور جب نیا اہل قرار دے دیا جائے گا تو پھر پارٹی کا عہدہ بھی وہ چیئرمین کا نہیں رکھ سکتے اور جب وہ چیئر کا عہدہ نہیں رکھ سکتے تو یقینی پی ٹی آئی جو نام ہی عمران خان کا ہے بلکہ سیاسی حلقوں میں تو کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی عمران خان کا ایک فین کلب ہے اور جب قید کی سزا ہوتی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں اور لیکن جیسے ہی پی ٹی آئی کا میں یہ سیاسی ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد زہر ہے کہ کسی نے متبادل سیاست کے طور پر ان کی جگہ لینی ہے اب آپ نے تو یاد ہوگا دیکھا ہی ہے سنتے بھی ہیں کہ بلکہ کسی دور میں نا وہ ایک چینل ہوا کرتا تھا جو وائلڈ لائف دکھایا کرتا تھا شکاریات دکھایا شکار دکھایا کرتے تھے وہ دیکھتے تھے جب شکار کسی مقام پر گر کر زخمی ہو کر گر جاتا تھا تو فضا میں بہت سی گد جو ہے وہ منڈلانا شروع کر دیتے تھے اور اپنی تیز نگاہوں سے وہ شکار کو گرے ہوئے شکار کی ہر حرکت کو بھاپ رہے ہوتے تھے کہ کب شکار کی جان نکلتی ہے اور جیسے ہی اس شکار کی جان نکلتی تھی جاں بر لب بھی ہوتی تھی تو وہ اس پر جھپٹ پڑتے تھے اس کو پھاڑ دیتے تھے تو یہی صورتحال عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور پھر یاد رکھیے گا کہ پی ٹی آئی میں شاہ محمود قریشی نے اس پر بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں اور شاہ محمود قریشی نے جب شمولیت اختیار کی تھی تو وہ اپنے آپ کو متبادل لیڈر کے طور پر عمران خان کا پیش کرتے تھے لیکن عمران خان صاحب کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کسی کو اپنے قریب ترین بھی سپیس دینے کو تیار نہیں ہوتے اور اس کے بعد اسد عمر کو بھی کہا گیا کہ یہ الٹرنیٹ ہے سبسٹیوٹ ہے عمران خان کا لیکن عمران خان صاحب یہاں بھی ریلینٹیڈ تھے اوائڈ کر رہے تھے کھل کر کبھی بھی انہوں نے اپنے جانشیں کا اظہار نہیں کیا جس طرح آپ کو یاد ہوگا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ذوالفقار علی بھٹو سے جب پوچھا گیا کہ 1969 سکسٹی نائن میں غالباً کہ آپ کا جانشیں کون ہوگا تو انہوں نے مراج احمد خان صاحب کا نام لے لیا اسی طرح انہوں نے ایک بار گنڈاپور صاحب تھے ہر حق نواز گنڈا پور اسماعیل خان کے تھے ان کے متعلق بھی کہا تھا یہ میرے جانشی ہوں گے تاکہ کارکن خوش ہو جائیں لیکن عمران خان صاحب نے کبھی بھی کبھی بھی کسی بھی, کسی بھی طور پر کسی کا جانشی کسی کو اپنا جانشی مقرر نہیں کیا اور حتیٰ کہ جب ذوالفقار بھٹو جیل میں تھے تو تب بھی جب ان سے پوچھا گیا تو وہاں انہوں نے بابا سوشلزم شیخ رشید کا نام لیا کہ وہ میرے جانشی ہوں گے بلکہ ان کا نام چیئرمین دے دیا تھا یہ تو بعد میں شیخ رشید صاحب تھوڑا سا میرا خیال میں اعصابی دباؤ کا شکار تھے اور وہ سمجھ رہے تھے اس لیے انہوں نے اپنا آ, جو کرا تھا وہ اس کے حصے میں ڈال دیا بیگم نصر بھٹو کے حوالے کر دیا اور بیگم نصر بھٹو کو آ, چیئر پرسن کے طور پر بولے آئے اگر شیخ رشید صاحب اس وقت آ, آ, چیئر بن جاتے تو شاید تاریخ پیز پارٹی کی کوئی اور رنگ ہوتا کوئی اور صورتحال ہوتی لیکن عمران خان صاحب کا یہاں یہ ہے کہ عمران خان کو اس بات کا احساس ہے کہ کسی شخص کو اگر میں نے کسی بھی اپنا متبادل یا جانشی کے طور پر قبول کر لیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں نے ساری اپنی محنت جو میں نے اتنا عرصہ نائنٹی سکس سیون سے کیا ہے وہ اس کی جھولی میں ڈال دوں گا تو یہ وہ کسی صورت پہ بھی وہ قبول وہ اس بات کو نہیں کریں گے اور پرویز لائی بھی بارہا آج بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہیں اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں بابر کرواتے رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں اور پھر کچھ پنجاب کے اور سندھ کے کچھ سیاسی حلقوں میں ان کے پاس طاقتور سیاسی لوگ موجود ہیں یہ وہ سیاسی طاقتور لوگ ہیں جو کبھی پرویز مشرف کے دست راست ہوا کرتے تھے اور وہ لوگ آج بھی امیدیں انہوں نے وابستہ چودھری پرویز الائی سے کر رکھی ہیں اور چودھری پرویز الائی کو امید ہے کہ اگر میں پی ٹی وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بن گئے یا اس کا اس کے فسٹ رو کی لیڈرشپ میں وہ آ گئے اور قیادت ان کو مل گئی تو پھر اس کے نتیجے میں وہ ان کو ٹکٹیں دیں گے اور وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں بہرحال آپ دیکھیے کہ اون کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ ایک پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے ان کی ذیلی لیڈرشپ کے لیے اور خود عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ آپ دیکھیے کہ اونٹ کس کربٹ کروٹ بیٹھتا ہے لیکن عمران خاں صاحب کے حوالے سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں بہت سی وضاحتوں کی ضرورت نہیں وہ ایک دیوار پہ لکھی ہوئی وہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے ان شاء اللہ کے ساتھ میں آج ہی ایک اور بلاگ کروں گا اس پہ بھی آپ کی را راہ چاہیے ہوگی اب اب تک کے لیے اجازت وسلام